Можливо, ви будете здивовані, але близько третини свого часу художник витрачає на пошук матеріалів та референсів. Раніше для цього треба було ходити в бібліотеку і музей. Тепер, слава інтернету, це можна швидше зробити прямо з дому. Однак правила пошуку інформації для картини схожі на пошук для наукової роботи. Наприклад, тут я використовую матеріали музею українського рушника.